حبايب كيفكم؟ اليوم حابه احكي لكم عن صفات الشخص المتلاعب او المخادع كيف تقدروا تميزوها؟ فعنا عشر صفات اللي اذا قدرت تسبورت ان someone انك تنتبه لها بشخص معين ما تشكك بنفسك على الاغلب هذا الشخص متلاعب بقول لك المثل اذا بيمشي زي الجياجي بيطلع صوت زي الجيجي بتصرف زي ما معناته هي جي جياجي فتعالوا نحط هاي الصفات عشان نقدر نميزها. الصفه الاولى بالشخص المخادع وبشكل عام ممكن يكون شخص اللي هو جدا جذاب، جدا ذكي، جدا حلو وبالمره مش راح تفكر انه مخادع اول ما تلتقي فيه ممكن بالعكس اول ما تتعرفوا على بعض تكون جدا جدا جدا معجب بشخصيته بطريقته بحكيه بتصرفاته بكل شيء فما في شيء اللي ممكن يوحي انه اوكي هذا الشخص مخادع من اول ما تلتقي فيه الصفه الثانيه بالشخص المخادع انه هذا الشخص بفكر انه الناس بجوويتهن باصلهن هم ناس مخادعين عشان هيك بشوفش انه في مشكله انه الناس يستغلوا بعض حتى يوصلوا لمصالحهن الشخصيه اوكي ما بيفكر انه الناس بطبع مناح الصفة الثالثة عند الشخص المخادع هو شخص اللي دايما عنده تبرير او شرح اللي ممكن ينسى مع منطقي للي عقباله ليش هو عمل اللي عمله يعني اذا بتجي بتقول بتقوله يا اخي ليش عملت هيك ليش نصبت هيك ليش سويت هيك دايما حيلاقي الطريقة احسن طريقة ممكنة حتى يفسر لك ليش هو هيك عمل حتى يطلع من هذا الموقف بدون اي القاء لوم عليه على نفسه أوكي. وبدون ما يواجه أي مشاكل مع أنه خدع حدا أو تلاعب في حدا آخر أوكي. الصفة الرابعة بالشخص المخادع هو أنه ممكن يكون شخص اللي جدا ببالغ لما يحكي عن حدث معين اللي صار معه حتى يقدر يأخذ امباثي يأخذ تعاطف من الأشخاص اللي حواليه أو يوصلهم شعور اللي هو حابب أنه له أو يكونوا حاسينه معه حتى يقدروا يتعاطفوا معه ويسامحوا الاشياء اللي سواها او ما يفكروا اصلا بالاشياء اللي سواها كغلط من الاساس مع ممكن تكون جدا اشياء اللي غلط ومش مسموحه بشكل عام ومش تمام بس هو ممكن يبالغ بالاحداث اللي صارت حتى يبرر الشيء اللي عمله هلا انك تبالغ بالحكي هذا شيء اللي هو جدا بشري وانساني كليتنا بنبالغ بمحلات معينه حتى ناخذ تعاطف غيرنا بس مع الرغم من قديش هذا الاشي مشهور ومنشور وكل الناس ممكن تعمله، هي بتضلها صفة أساسية بالشخص المتلاعب، إنه هو ببالغ بالأشياء وبيعطيك أكثر من شو صار عن جد حتى أنت تتعاطف معه وما تقعد تواجهه، أوكي؟ الصفة الخامسة بالشخص المتلاعب، هدول الأشخاص طريقة حكي هن <تصفيق> شو يعني طريقة حكي هن يعني بتخليك تعمل اللي هني بالدنياه حتى لو إنه أنت حاسس إنه أنت اللي قررت هذا الإشي وأنت عم تعمله من إرادتك بس بالأصل إذا بترجع للحديث الأول اللي صار تفهم إنه أوكي هم اللي غيروا الاتجاه تبع إيش أنا كنت بدي أعمل بس أنا عم بعمل اللي هني بالدنيات وبالآخر كيف ممكن يكون هذا الإشي عن طريق التلاعب بالجمل يعني بيجي بيقول لك مثلًا شريكك أو صديقك آه أوكي بتقدر تعمل اللي بدك اياه بس بحكي إيش هو هون بده عن جد بهاي الدقيقة بهاي ورا البس أنت بتقدر تفهم ايش نيته عن جد وايش بده اياك أنت تعمل عشان هو بده هيك فأنت بتصفي أنك أنت عامل هذا الإشي بدون ما تنتبه أنه هو وجهك عليه وأنه هو حط الفكرة اللي هو بده اياها بالاخر منك براسك وأنت عملتها فهذا طيب الإشي صفة لي كثير كتير كتير متلاعبي ولازم ننتبه لها أوكي الصفة السادسة بالشخص المتلاعب وهاي صفة اللي كمان كثير منتشرة ولازم ننتبه لها هو انه بيستعملوا معك طريقه الباسيب اجريسيف. شو يعني بيستعملوا معي طريقه الباسف اجريسيف؟ يعني ممكن زعلت مره مع شخص واعطاك الصمت كعقاب، ضله مجرد ساكت، ما عن الموضوع، مجرد اخذ منك موقف وضله صامت لحد ما انت ضليتك تاكل تاكل بحالك وتفكر بالموضوع زياده عن اللزوم، حتى انك وصلت لمحل انك تفكر انه انت الغلطان بحقه مع انه انت متاكد مليون بالميه انه هو اللي غلط بحقك. هي طريقه تلاعب. الشخص اللي بيستعمل الصمت العقابي هو الشخص اللي بيعرف يتلاعب فيك وبيعرف انه انت رح تضلك تفكر بالشيء وتضله شاغل لك بالك لحد ما ممكن توصل لنقطه اللي تشكك بقرارك وبنفسك انك انت واجهته من الاول انه انت يمكن حطيت له هاي المشكله قدامه تصير تقول بركي انا اللي عملت شيء غلط يا عمي مش معقول هو يكون ساكت هيك يعني انه ممكن حتى انت جرب تعمل اي شيء او تجربي تعملي اي شيء حتى تكسب رضاه المهم انه يرجع يحكي معك كمان مره لانه هذا الاشي ممكن عن جد ياثر على مخنا انه نصير عمي شو صار؟ شو يعني بتحكيش معي؟ فبتصير انت تعمل اي شيء عشان هذا الشخص يرجع يحكي معك هاي طريقه تلاعب عشان هو ما يضطر يواجه المشكله اللي عملها او يعترف او يتاسف على الغلط اللي عمله بحقك اوكي السابع 7 المتلاعب هو انه يستغل الاخرين لمصلحته الشخصيه ممكن يكون عم بيحكي لك حتى أنت يعني بتعامل معك وكأنه أنت يعني لا غير عن باقي الناس أنا بتلعبش فيك فبيجي بيحكي لك كيف بتلعب بغيرك كيف ممكن استغل اكس أو واي حتى يوصل هو لمصلحته أو يوصل هو لوين لازم وهي الأشياء ممكن تكون بالشغل بالبيت مع أصحاب مع, مع أقارب ممكن تكون مع أي شخص ممكن تكون مع غرباء بس بيستغل الأشخاص الآخرين حتى يوصل هو وين بده أوكي الصفة الثامنه وصفة هاي اللي تبهولة منيح هاي الصفة رح تكشف كثير أشخاص حواليك، إنه أنت بتخافي تقول لهذا الشخص لأ. إيه يا عمي أنا بعرف أقول لأ، أنا بعرف أحط حدود جداً واضحة مع البشر بشكل عام، بس في أشخاص معينين اللي بخاف أقول لهم لأ، بخاف من ردة فعلهن تعا نقول، بعرف ما بقدرش أتوقع شو ممكن تكون ردة فعلهن، فبحاول أتفادى إنه أقول لهم لأ، وأعمل الأشياء اللي بترضيهن. ليش لانه بنخاف من, من رده الفعل اللي ممكن تكون جدا قويه وجدا مبالغ فيها وممكن يقلبوا علينا وممكن يعاقبونا بالصمت وممكن ايش مكان فاحنا بنتفادى ان نقولهم لا اوكي الصفه التاسعه بالشخص المتلاعب حبايب هو انك بتحس حالك عم تحكي بدوائر يعني بتعيد وبتلف وبتعيد وبتلف وبترجع على نفس الحكي بس يا عمي مش عم توصلوا محل ليه مش عم نوصل محل بهذا الحديث لانه هذا الشخص بدوش يوصلك على المحل اللي انت عم جرب توصل له. يعني ممكن هاي الاشخاص بدون ما ينتبهوا إيه بس تسالهم إشي يا بيجاوبوا بطريقه غير مباشره يا بيعطوك تفاصيل ما خصهاش باللي سالته يا بيحاولوا السؤال عليك وبيسالوك انت سؤال عشان تنسى انت انك انت اللي سالتهم من الاول بدك تعرف ايش اللي صار يا بيعطوك تفاصيل اللي هي ما خصهاش يا عمي المهم يلعبوا بعقلك يضلهم يلفوا بدوائر او يغيروا الموضوع بسرعه بدون ما ينتبهوا انهم يغيروا الموضوع بسرعه المهم انه ما يعطوكش الجواب بطريقه مباشره وصريحه اللي انت عم تستناه منهم فانت بتضلك بلوب، يعني بتضلك تسال نفس الاسئله بس مش عم توصل محال. مش لانه انت ما فيش عندك طرق تواصل، لانه الانسان اللي عبالك عم بتلاعب فيك ببساطه جدا، بتدوش اياك توصل وانت عم بتجرب توصل، اوكي؟ الصفه العاشره مش بالضبط صفه، الصفه العاشره بتقول انه حسب الابحاث تاع علم النفس بتثبت انه الشخصيه المتلاعبه عندها ميول اكبر يكون عندها كمان مشاكل نفسيه مختلفه غير التلاعب نفسه، التلاعب ممكن يكون وحده من المشاكل الشخصيه الموجوده عند هاي الاشخاص. حبايب خلصنا هاي الصفات، ليش عم نحكي هاي الصفات؟ حتى انتوا تديروا بالكم على نفسيتكم على هدوءكم النفسي، تعرفوا تتعاملوا مع الأشخاص اللي حواليكوا وتعرفوا تلاقوا الطرق اللي منيحة لكم وللي حواليكوا إنكم تبعدوا أو تعملوا حدود أكثر واضحة مع هذا الشخص المتلاعب، وإنكم لما تكونوا خايفين إنكم تقولوا لا، ما تفكروا إنه المشكلة من عندكم المشكلة فيكم، ولا مرة الحق عليك أنت إنه في شخص آخر تلاعب فيك. لانه احنا ممكن كاشخاص اللي باصلنا مناح او طيبين من جوا، فيش كيف نعرف انه الشخص هذا عم بتلاعب فينا لحد ما الشيء يعيد حاله ونصير ننتبه اكثر لصفه واحد صفه اثنين صفه ثلاثه، او ممكن حتى نحس بالاذى بشكل مباشر من هذا الشخص لحتى ننتبه انه هذا الشخص اوكي متلاعب وعم بتسلى في يا عمي وخلص انا بكفيني منه. فشكرا حبايب اللي حب الفيديو لايك سبسكرايب لما حطت اليوتيوب فولو لما حطيت الانستغرام وبحب اسمع تعليقاتكم اذا في حدا تلاعب فيكم او عرفتوا حدا اللي لسه انتبهتوا لصفاته هاي انه كان عم بتلاعب فيكم كل هاي الفتره فشاركوني وشكرا على المشاهده